אנחנו בבעיה מספר 4, והם נותנים לנו משפט שאומר למשולש שיכולה להיות זווית כאה אחת בלבד. בסדר. למשך השאלה, אדוארדו מוכיח את המשפט על דרך השלילה. הוכחה על דרך השלילה היא לומר, ובכן, ומה אם המשפט נכון? תנו לי להוכח שזה לא יכול לקרות, בואו נראה מה הוא עשה. נמשיך בשאלה, הוא התחיל מההנחה שבמשולש ABC זוויות A וB שתיהן כאות. באיזה משפט תשתמש אדוארדו כדי להוכיח בדרך השלילה? טוב, תנו לי לצייר מה שאדוארדו מנסה לעשות. מאוד קשה לסרטט זאת. בעצם זה ממש לא סרטוט מדויק. הוא אומר שזוויות A וB שתהן כהות. כלומר, הזווית הזו גדולה מ-90 מעלות, ונאמר שזו זווית A, וזו זווית B, וגם היא גדולה מ-90 מעלות. זה בפירוש זוויות כהות. באיזה משפט ישתמש דוארדו כדי להוכיח על דרך השלילה שבמשולש מקסימום זווית כאחת? לפני שנראה התשובות, בואו נחשוב. מה אנחנו יודעים על משולשים? שכל הזוויות במשולש מסתכמות ל-180 מעלות, נכון? כך שאם זו זו זו a וזו זו b, ובואו נקרא לזו זו זו c, אנחנו יודעים ש-a ועוד b ועוד c חייבות להיות... ל-180 מעלות. דרך אחרת לומר זאת היא שווה 180, פחות a פחות b. ואפשר גם לומר, אני רק כותבת אותם דברים בהרבה צורות, אפשר לומר גם c זה 180 פחות a ועוד b. נכון? עכשיו ישאל אתכם שאלה. אם נניח להתחלה, כמו שאדוארדו הניח, ש-a וגם b גדולות מ-90 מעלות, ממה יהיה גדול הסכום של a ו-b? אם זה גדול מ-90 מעלות וזה גדול מ-90 מעלות, הסכום של a ועוד b יהיה גדול מ-90 ועוד 90. הוא יהיה גדול מ-180. אם מה שאנחנו מכסירים כאן גדול מ-180, ואנחנו מכסירים את זה מ-180, זה אומר שזווית A גדולה מ-90, וזווית B גדולה מ-90. מה שאנחנו יכולים להסיק מהמשוואה כאן, שכל הביטוי הזה גדול מ-180. והמסקנה שלנו תהיה חייבת להיות ש-C, קטנה מאפס, שלילית, וזה לא אפשרות. זו הוכחה על דרך השלילה. סי לא יכולה להיות שלילית. לכן אין אפשרות שתהיינה, זה שתי זוויות, כהות במשולש. שתי זוויות שגדולות מ-90 מעלות. וזו הוכחה בדרך השלילה. נראה אם מה שעשינו של אחת במשולש שוות, שוות גם הנגדיות. לא. אם שתי זוויות צמודות שוות, כל גודל אחת מהן הוא 90 מעלות. לא השתמשנו בזה. הזוויות הגדולה במשולש נמצאת מול הצלע הגדולה במשולש. לא. בסכום זוויות במשולש 180 מעלות. כן, זהו זה. גם הדבר הראשון שכתבנו כאן. נבחר בתשובה D. זה המשפט שדוארדו השתמש בו להוכחה. הבעיה באה. בעיה זו בעיה גדולה. נראה אם אצליח להעתיק ולהדביק את כולה. העתקתי. רגע. בסדר. זה מתאים לחלון. מה יש לנו? השתמש... השתמשו בהוכחה כדי לענות על השאלה הבאה. נתון שהצל ה חופפת לצל ה כלומר צילו אזו שווה לzzo זה נתון כמו כן נתון שדי הוא מרכז הצלח AIC כלומר די חוצה הצלח AIC כלומר A D ו D C ישבים במרחקים זה אוכיחו שמשולש ABD חופף למשולש CBD. בסדר גמור. להזכירכם, משולשים חופפים ממשולשים שווים בכל, מלבד למשל שסובבותם באיזהוופן. לו מתאם במשולשים דומים יש אפשרות של צלאות יאנו שונות כמו זו, זווים בעלות אותה צורח, גודל שונה מוקטן או מגדל. במשולשים חופפים כמו כן המשולשים שווים. וגודל הצלאות שווה. למרות השוויון בצלאות אפשר שיהיה מהי נפוח כמו בדוגמה שליפנונו. באפשר לראות שA B D וM A מראה של D רק ניסתכלות אפשר לחשוב שמשולשים חופפים. אחבו נירא איך הם מוכיחים את זה. תון ראשון A B חופף לB C. שD חוצה את צל A שכאן. וA חופף לC זה נובע מההגדרה של נקודת אמצע. הראינו את זה כאן. ועלה. BD חופף ל-BD כמובן. יש לנו כאן צל המשותפת לשני המשולשים. כלומר צל ה צלה במשולש הזה. וגם במשולש הזה. זאת מקרה צל המשותפת. ובטיעון האחרון אומר לנו שמשולש ABD, משולש ABD חופף למשולש CBD. טוב ככה מההתחלה השתמשנו בזה כבר מההתחלה והראינו כבר שיש למשולשים צלעות שוות. לשניהם צלע BD, צלע AD וDC וצלע BA, BA, אז כל הצלעות שוות כאן באורכן. ואת זה אנחנו יודעים אחרי שלושת השלבים הראשונים. אם כך מה הסיבה שנשתמש בה? כדי לוחי אחד שלושים חופפים, מופחין כבר אמרנו, ראינו שצלאות שמות, ולachen נסמנת צלה, צלה, צלה. מה מהסיבה שלושים חופפים, צלה, צלה, צלה. זוז אחד אפשרו יותר לאוח אחד, חפיפת שלושים. שכול הצלאות שמות, הם חופפים. ובמה שכתוב כאן זה זavid, זavid, וצלח, וזה אומת שיש זavid, צלה, וזavid. כאשר הצלע היא ביניהן, וכך חופפים. וכאן כתוב צלע זווית צלה כלומר שתי צלאות והזווית ביניהן. בוודאי נתקל באלה בהמשך. בכל אופן, כאן הכוונה היא שכל שלושת הצלאות של שני המשלושים שווים. ואם הטענה הזאת של צלע צלע צלע, אולי זה לא ניסוח הנכון, בשימוש בטענה הזו, המשולשים, חופפים. צורת אחת אדרחים, לאוח אחת, חפיפות משולשים. כל הצלעות שוות. השילABA בסדר. בסדר, צריך לפנינו AB ביג גדול מביסי. בסדר, כלומר, רצה לעזור גדולה מזו, למרות שמעצירו כולם נראות באורך שווה. בואו נראה מה נעשה. אם נניח שזווית A שווה לזווית C, בואו נראה. מכאן נובע שAB שווה לBC. ש-AB שווה ל-BC. אולי לא נתקלתם בזה עדיין, אך אתם יודעים יש שתי זוויות חופפות, כלומר שהגודל שלהן שווה כשזווית A שווה לזווית C, הכוונה היא שהן חופפות ושוות. כלומר, יש לנו כאן שתי זוויות חופפות ולכן גם שוות. אפשר לכתוב שזווית A חופפת לזווית C. במיקר במיקר כזה תצלוותה לגדיות ולזביותה elle ב automeschulash תיינו גם ההן שאלות כמו that צלה אזות יש שבע לא וזה מה שכתוב כאן מכאן נובע ש a b שווה ל b בסדר ואז אמרים לנו שזה סותרת חננתון ש a b גדול מ b c טוב הם אמרים שכאן נובע ש a שווה ל b c וזה סותרת חננתון הזה לאן אנחנו ממשיכים מכאן? מה אפשר להסיק מהסתירה הזו? בואו נראה, זווית A שווה לזווית B. לא, זה לא מתאים. אני יכול לחשוב על דוגמה, אלו ששתיהן יכולות 30 מעלות, אם הם בנות 30 מעלות, הן מסתכמות ל-60. וזו תהיה בת 120 מעלות כי הן שוות יחד 180 וזה לגמרי לא סותר, לגמרי מסתדר עם כל מה שלמדנו כך ש-A זו לא התשובה, כלומר A לא צריך להיות שווה ל-B הגודל של זווית A לא שווה לגודל של זווית B ובכן, הן יכולות, לא, כל הזוויות היו יכולות להיות 60 מעלות לא נאמר לנו ש-B לא יכולה להיות שווה ל-A. למשל, זו יכולה להיות 60, גם זו 60 וגם זו. ואז היינו משולש שווי שוקיים, או תנכון שווי צלעות. לכן אני חושב שזו לא התשובה. גודל זווית A שווה לגודל זווית C. אני מבין מה הם אומרים. סליחה, זו טעות שלי. הם אומרים ש-AB יותר גדולה מ�-BC. עכשיו הם אומרים, אם נניח שזווית A שווה לזווית C, מכאן נובע ש-AB שווה ל-BC. הם לא אומרו שזה נכון, אלא רק שאם נניח כך, שאם נניח שזה נכון, לא נאמר לנו שזה המצב, פה אני התבלבלתי, וכאן נגיעה הסתירה. כי אם נניח כך, אז AB לא יוכל להיות בדול מבי-C, כי AB יהיה שווה ל-BC, כי AB יהיה באמת שווה ל-BC. עכשיו, אני מבין מה שואלים אותנו, כלומר, זו רק ההנחה, זו לא טענה שמוכחת כאמיתית. אם כך זה סותר את הנתון ש-AB גדול מבי-C. כן, זה נכון. איזה מסקנה יכולה לנבואה מהסתירה הזו? אז, אנחנו שגודל זווית A שווה לגודל של זווית C. כאן נובע ששתה הצלעות האלה שוות. מה שסותר את הנתון שלנו, לכן אנחנו יודעים שהזוויות האלה לא יכולות להיות שוות זו לזו, כי אם הן יהיו שוות, זה היה סותר. את הנתון שלנו. מכך אנחנו מבינים שזווית A לא יכולה להיות שווה לזווית C. אנחנו לא יכולים להניח שהן כי זה מוביל לסתירה עם בשאלה שלנו. אכן התשובה הנכונה היא D. נתראה בווידאו הבא.